السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معنا اليوم هيلوكس 2022 أدفانشر فول كامل وارد بازره السياره بمحرك بنزين 4000 سي سي 6 سلندر بقوه 235 حصان وعزم 376 نيوتن الواجهه بانوار فل ليد وبكاميرا وحساسات اماميه الشكل الجانبي بجنوط ألمنيوم مقاس 18 انش ورفارف جانبيه سوداء المرايا باللون الاسود المطفي وبإشارات الليدي وبطي كهربائي وبكاميرا جانبية وأنوار ترحيبية الدواسة ومقابض الابواب باللون الأسود والدخول ذكي من باب السائق والراكب الأمامي وسعة خزان البنزين ثمانين لتر استهلاك البنزين تمشيك تسعة فاصلة ستة كيلو باللتر الواحد الخلفية بجناح والحوض بغلاف حماية وشناكر داخلية وبإضاءة الليدي السيارة بكاميرا وأربع حساسات خلفية وأنوار ليدي نشوف الشكل الداخلي النوافذ هو والتحكم التحكم وطي المرايا كهربائي الباب بسماعتين وأنوار محيطية إطفاء الحساسات عرض الكاميرات المحيطية وإعادة ضبط قياس ضغط الإطارات المقاعد قماش ويدوية المقود بتحكم بشاشة الطبلون والنظام الصوتي وبمثبت سرعة وهذا الطبلون التشغيل بضغطة زر والشاشة تدعم الخرائط والبلوتوث وابل كار بلاي واندرويد اوتو وتعرض الكاميرات المحيطية التحويل من الدفع الخلفي الى الدبل الخفيف والثقيل المكيف اوتو بتحكم منفصل للسائق والراكب منفذين 12 فولت مانع الانزلاق ديفلوك خلفي منفذ USB و اكس الجير أوتوماتيك بست سرعات ووضعيات القيادة إيكو وباور مود الأنوار الداخلية LED وهذا الصف الثاني بفتحات تكييف خلفية السيارة متواجدة في البحرين للسيارات والسعر والعنوان ورقم التواصل في وصف الفيديو لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته